Me saatiin edellisessä videossa johdettua tämmöinen hieno differentiaaliyhtälö tuolle paineelle yleisessä tilanteessa levossa olevassa fluidissa. Ja yleisellä tilanteella me täs tarkoitetaan sitä, että me ei oteta kantaa siihen, onko tuo roo vakio siis tiheysvakio, vai riippuuko tuo tiheys tuosta paineesta. Ja nyt me ratkaistaan tämä paine tuosta diferenttiä, yhtälöstä nyt sitten kahdessa, eli tilanteessa, eli olettaen, että se meidän paine on vakio, me saadaan tämmöinen klassinen hydrostaattisen paineen lauseke, ja sitten ää, yleisemmässä tilanteessa, missä oletetaan, että ää, fluidi on kokoon esimerkiksi kaasu, ideaalikaasu, tämä tiheys on paineen funktio, ja me saadaan silloin tämmöinen pikkasen monimutkaisempi lauseke tuolle paineelle, tuon z funktiona. Lähdetään katsomaan, miten tämä homma hoituu, eli meillä on valitsevana yhtenöllä täällä dp, on miinus ja lähdetään ensimmäisenä tapauksena katsomaan sitä tilannetta, missä meidän tiheys on vakio. Ja nyt sitten, jos meillä tiheys on vakio, niin siinähän käy niin, että tämä termi on vakio, ja nyt kun täällä on putoamiskiihtyvyys, niin putoamiskiihtyvyys on vakio. Eli silloin koko tämä oikea puoli tästä yhtälöstä on vakio. Ja me saadaan yhtälömuotoa dp, on jokin vakio integraali tapauksessa ensimmäinen temppu, mitä voidaan kokeilla, on se, että me integroidaan puolittain tuo yhtälö, erityisesti nyt, kun meillä on kyseessä tämmöinen yksinkertainen muoto tuosta yhtälöstä. Eli puolittain integrointi saadaan tänne toiselle puolelle, integraali z1, z2, z suhteen, ja ihan vastaavasti sitten tänne oikealle puolelle integraali z1, z2, tuosta ρg. Mutta nythän sitten, koska meillä tämä rog on vakio, niin tämä integrointi on hyvin yksinkertainen. Ää, siinä ei tapahdu mitään muuta kuin, että tuon termin aste kasvaa ykkösellä, me saadaan tuonne toi zeta. Meillä on nyt sitten sijoitus z1-z2 miinus no, Mitä tapahtuu täällä vasemmalla puolella? Meillä on täällä dbdz, eli paineen derivaatta z suhteen, jota integroidaan sitten z suhteen. Tämmöisessä tilanteessa, missä meillä on derivaatta ja integraali saman muuttujan suhteen, niin derivaatta häviää, ja meille jää jäljelle ainoastaan tämä derivoitava funktio tänne, eli tuonne tulee tuo p, ja meillä on täällä nyt sitten sijoitus z1-z2 tuosta p:stä. jos avataan tästä, sijoitus z1-z2 p, me saadaan, pz2 miinus pz1. Ja tänne toiselle puolelle huomataan, että tuolla on miinus. No käytännössä se tarkoittaa silloin sitä, että nämä rajat vaan vaihtuu toisinpäin. Eli me saadaan täältä sitten RG kertaa sitten z, ja nyt se on sitten rajat toisinpäin, eli z1 miinus z2, koska meillä oli tosiaan toi miinusmerkki tuolla edessä. Nyt meillä on täällä siis kaksi eri tasoa, eli meillä on joku Z2 ja meillä on joku Z1. Ää, luontevaa on se, että me valitaan joku referenssitaso, eli valitaan vaikka niin, että tuo Z1 tuossa nyt sitten on ää, nolla, eli käytännössä silloin tuolta häviää toi termi. Ja me voidaan ää, esittää, että tämä meidän paine täällä Z1-tasolla, se on meidän joku referenssipaine, niin merkitään sitä nyt sitten jollain tämmöisellä... Ää, P0lla. Eli se, mitä tässä nyt on tehty, on se, että otetaan täältä tämä pz1, me voidaan tämä pz1 nyt siirtää sitten tänne yhtälön toiselle puolelle. Meille jää silloin tänne toiselle puolelle jäljelle tämä pz2, näkyy täällä. Nyt sitten tänne yhtälön oikealle puolelle meille jää toi termi hävisi tuolta, meille jää RG ja sitten meille jää tänne miinus z2. Lisäädään niin toi. Ja sitten tosiaan täältä tämä referenssipaine siirtyy tänne yhtälön oikealle puolelle myös. Täällä on nyt sitten miinus Z2. Meillä tyypillisessä tilanteessa, niin ö, mehän ollaan määritetty tämä silloin jo sen differentiaaliyhtälön johdossa niin, että meillä tämä Z-akseli osoittaa tuonne ylöspäin. Mutta nyt kun me ajatellaan vaikka jossain sanotaan nesteessä, tätä hydrostaattista painetta, niin me voitaisiin valita sitten meidän referenssitasoksi vaikka täällä tämä vapaa nestepinta, ja sitten me mitataan etäisyyttä siitä vapaasta nestepinnasta alaspäin, eli käytännössä syvyyttä tuosta vapaasta nestepinnasta. No silloinhan, jos me ajatellaan täällä jotain tämmöistä syvyyttä H, niin silloin meillä on tämä Koordinaatti täällä on miinus Z2. No sehän esiintyy nimenomaan täällä, eli meillä on tuolla miinus z2. Eli jos me tehdään tällainen määritelmä, että meidän h on yhtä kuin miinus z2 ja sijoitetaan se tonne paikalle, niin me saadaan silloin kirjoitettua tämä yhtälön oikea puoli täältä muodossa rg kertaa h plus sitten se meidän referenssipaine. Ja tämä on siis syvyydellä h, eli käytännössä koordinaatissa, missä z2 on yhtä kuin miinus h. No katsotaan sitten seuraavaksi yleisempi tilanne, tapaus kakkonen, missä me ei siis oleteta, että tiheys on vakio, vaan me oletetaan, että tiheys on itse asiassa funktio paineesta. Eli meillä on... Kyseessä tämmöinen kokoon puristuva kaasu. Ja me voidaan käyttää tässä avuksi nyt sitten kaasun tilanyhtälöä, missä meillä paine on funktio äh, tiheydestä äh, tuosta jostain uni universaalista vakiosta ja sitten lämpötilasta. Ja nythän tästä voidaan ratkaista sitten, eli heitetään täältä tämä R ja T tuonne toiselle puolelle, niin me saadaan silloin äh, tiheyston paineen funktiona. Sijoitetaan tämä meidän differentiaaliyhtälöön, eli tuossa on meidän yleinen differentiaaliyhtälö, dp dz on miinus rho g, jossa rho on nyt äh, funktio pstä. saadaan tällainen muoto, missä meillä on dp per dz on miinus sitten tämä p jaettuna rt, -llä, eli tässä nyt on sitten heitetty nimenomaan täältä yhtälön äh, oikealta puolelta toi rt tuonne vasemmalle. No niin, tässä nyt sitten... Tämä joka enää ihan yh, yksinkertainen yhtälö, eli nähdään, että täällä meillä esiintyy differentially toi paine sekä täällä äh, derivaatassa että sitten täällä yhtälön oikealla puolella. Mutta tämä ei ole niin monimutkainen yhtälö. Tämä ratkee itse asiassa niin, että me separoidaan tämä yhtälö. Eli separoinnissa tehdään niin, että otetaan täältä tämä p, siirretään se tonne puolelle, ja sitten siirretään tämä delta z tänne toiselle puolelle. Me saadaan siis silloin Tänne toiselle puolelle tulee dp per p, ja sitten toiselle puolelle tulee tämä ja g, äh, g jaettuna rt kertaa dz. Ja sitten vaan integroidaan puolittain. Nyt tällä puolella meidän pitää huomata, että me integroidaan p suhteen, jolloin meille tulee integraali p1-p2. Tällä puolella me integroidaan z suhteen, jolloin meillä tulee integraali z1-z2. Tota voidaan vähän siivota tätä oikeata puolta, eli siellä on kaksi vakioa, G ja sitten tämä universaali ä, vakio. Otetaan ne tuonne ulkopuolelle. Tässä vaiheessa me ei tiedetä, ä, että onko tuo lämpötila z-funktio, joten ä, jätetään se tuonne integraalin sisään. Ja nyt sitten, ä, jos me lähdetään katsomaan tota, ä, integraaliyhtälön vasentapuolta, meillä on täällä ä, Käytännössä 1 per p integroituna p suhteen, no 1 per p tai 1 per x, integraali on luonnollinen logaritmi, ja me saadaan silloin tänne sijoitus p1-p2 -p1 luonnollisesta logaritmista. Kirjoitetaan se auki, niin tänne tulee ln 2 miinus ln p1. No toi voidaan esittää myös muodossa ln p2 per p1, p1. Tämä on näitä logaritmin laskusääntöjä. Ja tässä nyt, jos me ei tehdä mitään ylimääräisiä oletuksia, niin tälle vasemmalle puolelle me ei tässä vaiheessa voida tehdä yhtään mitään. Tarkoitan siis tietysti oikealle puolelle. Jos me halutaan tästä se kalvossa esiintynyt muoto, niin se mitä me tehdään on me ö, käytetään eksponenttifunktiota molemmille puolille tästä yhtälöstä. Eli silloin me saadaan ö, täältä käytännössä p2 per p1, ja sitten me saadaan, että tämä on e-potenssiin sitten tämä yhtälön oikea puoli. Mutta katsotaan nyt, päästäisikö me tässä pidemmälle, jos me tehdään jokin puolijärkevä oletus tuosta lämpötilasta. Eli oletaan yksinkertaisesti vakio lämpötila, eli tarkastellaan isotermistä tilannetta. Ja nyt sitten, jos meillä on täällä vakio lämpötila, niin me voidaan toi vakio lämpötila myös ottaa pois tuolta integraalista ja tuosta oikeasta puolesta saadaan silloin yksinkertaisesti, että meillä on miinus g rt per 0. Eli toi on se osuus, joka otetaan sieltä integraalista ulos. Ja sitten tänne nyt ei jää mitään muuta kuin integraali 1, äh, äh, z-suhteen, z1, z2. Eli sieltä tulee nyt sitten z2 miinus z1. Käytä eksponenttifunktiota molemmilla puolilla. Me saadaan silloin täältä p2 per, p2 per p1. Ja sitten äh, tämä toinen puoli on muotoa e potenssi miinus äh, g per rt0 kertaa sitten tuo delta z. Delta z on siis tämä korkeusero täällä. Äh, ja nyt sitten se, mitä tähän viimeiseen muotoon on tehty, on se, että tämä p1, kun tämä on eksponenttifunktio käytetty molemmilla puolella, niin tämä p1 vaan sitten siirretty tänne äh, toiselle puolelle. Ja mä saadaan täältä nyt sitten tämmöinen nätti eksponenttiallinen Riippuvuus, eli P2 on yhtä kuin joku referenssipaine kertaa sitten tuommoinen tietty eksponenttiaalinen käyttäytyminen. Ja nyt sitten jos me katotaan, palataan tuohon meidän ä, alkuperäiseen kalvoon, täällä meillä on nyt sitten tämä meidän ä, lineaarinen klassinen riippuvuus, eli suora viiva, ja nyt sitten jos me katsotaan tämmöistä isotermistä tapausta, ä, niin se Jonkin verran eroa tuosta suorasta viivasta, mutta nähdään, että käytännössä tämä on kahden kilometrin korkeudessa, niin jos meillä olisi vakio lämpötila, niin ä, toisessa tilanteessa täällä on ehkä noin 76 paskalia, kun toisessa tilanteessa on 79 paskalia. Eli ä, korkeuserolla niin tuo iso tai sanotaan se puristuvuus ei aiheuta merkittävää muutosta tuossa paineen tasossa verrattuna tuohon yksinkertaiseen lineaariseen riippuvuuteen.